Tade chodím, tade pijem, nebojím sa, že zahyniem. I kade chodím, tade pijem, nebojím sa, že zahyniem. Nebojím sa zahynúť ja, len sa bojím, že ma chytia. Nebojím sa zahynúť ja, len sa bojím, že ma chytia. Že ma chytia, bude väzeň, Nezapláče za mnou žiaden. Že ma chytia, bude väzeň, Nezapláče za mnou nie zapłacie otec, matka, Ani moja nie Nezapláče. Otec matka ani moja kamarátka Nie taká taka żena, ma dala do wezenia. Nie taká taka żena, ma dala do wezenia, do wezenia do takého, čo nie widzę. Do vezenia, do takého, že nevídem nikdy z neho. A tam hore, w Bukovine, Čierny hamran vodu pije. A tam hore, po bukowinę černy havran, vodu pije, vodu pije, lałko kruti, prawo nożką, wodą mutie, vodu pije, au poką kruti, prawą vodu mutnie, nie budu havran, nie mu wodu, idem na swobodę. Nebuď havran, nebuď vodu, Bo ja idem na slobodu. Na slobodu z toho klátku, na si oca matku. Na slobodu z toho klátku, od si oca matku. A vy, mamko, čo robíte? A či otec ešte žije? A mi mánko, čo robíte? A či otec ešte żyje, Žije, żyje, stále pije, nebojí sa, že zahynie. żyje žije, stále pije, nebojí sa, že zahynie. Žije, žije, stále pije,